السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم نسيم من قناة جوستيون راح اقدم لكم طريقة عالمية بالمية ضد مرض السرطان هاي المكونات حليب جرافيولا وعسل هذول بنحطه في الخلاط كاسة حليب مع نص جرافيولا مع ملعكة عسل بنضربه بنشربا الصبح على الريق آه انا حطيت الصور تبع المكونات وإن شاء الله هالطريقة ناجحة حميه بالمئة بس أرجو عدم الإكثار من الجرافيولا وما تاخذ أكثر من 15 يوم عشان هي تقتل البكتيريا كاملة في الجسم آه. وأرجو إنه الكل يشير هاي الحلقة عشان توصل لكثير من الناس وهم بحاجة هذا الشي. وفي هذا ورق الجرافيول بنعمل شاي اذا بدك بدرا عن هذيك الطريقه بنعمل شاي كل يوم الصبح بنشرب على الريق و كمان مش اكثر من 15 يوم